שלום חברים, מה שלומכם? ברוכים הבאים לעוד סרטון חדש שנוצר במלא אהבה בשבילכם. בסרטון של היום אנחנו הולכים לדבר על אחד הכלים שאני אישית הכי אוהב בלייטרום. הסרטון של היום כולו מודש לקלר גריידינג. אם זה פעם ראשונה שאתם רואים את הערוץ הזה, אז קודם כל ברוכים הבאים. אתם מוזמנים להצטרכף למשפחה שלנו וללחוץ על סאבסקרייב ולחוץ על הפעמון, אם צילום זה משהו שמעניין אתכם, ואם בא לכם בצילום ובעריכה, זה היה מקום לעשות אז הכלי הזה בעצם עוזר לנו להוסיף צבע להיילייטס, למיטאונס ולשדווז שלנו. למה זה כזה חשוב? כי בעזרת הכלי הזה אפשר להגיע לצבעים מיוחדים בעלי סטייל נוטף סקסיות שיכולים להפיין את העבודה שלכם ולהבדיל את העבודה שלכם מעבודה של צלמים ואורחים אחרים. ולא רק להוסיף צבע, הכלי הזה יכול לעזור לנו להעשיר ולהעמיק את הצבעים שכבר קיימים בתמונות שלנו. שלמען האמת, קשה להשיג את הדבר הזה בדרכים אחרות בלייטרום. ולכן, גם אם אתם לא רוצים ליצור את הצבעים הסופר מיוחדים שלכם, אלא רק להעשיר את הצבעים שלכם, אני חושב שזאת היא מספיקה כדי להכיר את הכלי הזה וכדי שהוא לאחד הכלים <laughs> מכירים אני אוהב להסביר דברים לעומק כדי שתבינו. בשביל לשחק עם הסליידרים לבד ולהעתיק את המספרים, אתם יכולים לעשות את זה לבד, אבל לא בשביל זה נתכנסנו כאן, <laughs> אז בואו נתחיל קודם כל בלהבין איך הכלי הזה עובד, בעזרת גרדיאנט שחור לבן, שיסביר לכם ויראה לכם מוחשית מה קורה. פה למעלה, בואו נתחיל מהלמעלה, אפשר לראות שבהתחלה אתם יכולים לראות את שלושת הסליידרים האלו ביחד, ואתם יכולים לראות את ה בנפרד, את ה-Meat Tones בנפרד ואת הגלובל, אני האישית פחות אוהב בו, כי אם אני רוצה להוסיף צבע לתמונות שלי, אני בדרך רוצה להוסיף אותו באופן יותר אה, אה, בחרני, יותר אה, ספציפיאלי, <laughs> בסמינים האלה. <laughs> אם אני רוצה להוסיף צבע, אני רוצה ביקר להוסיף אותו בדרך כלל לכלק מהתמונה, כי זה עוזר לי את הצבעים ולא פשוט להוסיף כזה לכל הצבעים, זה פחות מעניין אותי, אבל אוקיי, בואו נחזור לכאן. יש לנו כאן את העיגול הזה שבאמצע, אנחנו לוחצים עליו. ככל שאני אתקרב יותר להיקף של העיגול, של המעגל הזה, תראו שהצבע מתחזק. חוץ מזה שהצבע מתחזק, אני יכול גם לקחת מכאן, מהקצה שלו ולבחור את הגוון שלי. אוקיי, okay, נגיד שעכשיו בחרתי אני מאוד פה גברן זה אז אני ראה לא קצת יותר חזק אפילו, אוקיי, okay, בחרתי עכשיו גברן לא שחורים שלי. מתחัด لكل אחד מהדברים האלו תוחל לירוד שאני אוכל ישלט כמו השדול של השחורים, וכמו השדול שלי בירים, אוקיי, יסימולב שאליתי זה פה אז סופר זה משפיע גם על the על השחורים המוחלטים. עכשיו, מה שאני מותיש ת simulate, זה, תרוכחים פולי יסתכלו ישראלי רגע יובה למה למה אחי small אפו ואחי ימין אפו לאו שפאו, אז אחי small אפו, specific זה, the white שלנו, הוא לאיזורים, אחי לבנים שלנו, אחי ימין אפו, זה בעצם איזורים, אחי כהים שלנו, הוא לו black שלנו, והכל זה זה אומר אנחנו צבע וקננים למה שנדמצ באמצא, לא ל the blacks ולא אז זה אחלה, ממש חשוב לדעת. פה מתחת הדברים יש את הבלנדינג, אוקיי? ה שהבלנדינג י יותר גבוה, הוא ינסה לשלב את הצבעים בצורה יותר טובה, אוקיי? הבלנס פה, ככל שאני אקח אותו יותר שמאלה, הוא יגרום לשדווס להיות יותר, לשלוט יותר בתמונות שלנו. יכול שאני אקח אותו יותר ימינה, הוא יגרום להיילייטס לשלוט יותר בתמונות שלנו. עוד מה זה שחשוב לי שתזכרו, הפוטושופ, הלייטרום, כל התוכנות האלה מאוד אוהבות את כל השימושים בקונטרול, אלט ושיפט. בואו נראה מה זה למשל עושה כאן. אם אני לוחץ אני יכול בעצם לבחור את הגוון שאני רוצה מבלי לשלוט על כמה חזק הצבע. כשShift אני יכול לשלוט בעצם על כמה חזק רק הגוון. אופשן זה Alt, זה בעצם גורם לדברים לזוז הרבה יותר בעדינות, פה באיגול שלנו. Okay, עכשיו אנחנו בעצם נעבור ביחד על כל התמונות ונראה באמת איך הכל הזה משפיע ומה הוא יכול לעזור לנו לעשות. בוא נלך לתמונה הראשונה הזאת, זו תמונה שצלמתי באמסטרדם. אוקיי? Okay? אני מאוד מוודא את הגוונים של התמונות. אגב, כל התמונות שאנחנו הולכים לראות פה היום כל התמונות ארוחות כבר. השלב הזה של ה-color בדרך כלל מגיע בסוף, אחרי שעשינו את התיקון אחרי שעשינו את תיקון אחרי ששיחקנו עם רוב הדברים האלו, זה בעצם השלב שבור אנחנו מגיעים לcolor שלנו ב-lightroom. אז התמונה הזאת צילמת נותה באמסטרדם. הדרך הראשונה כשאנחנו ניגשים להשתמש בכלי הזה, היא בעצם לשאול את עצמנו את השאלה, איזה צבע אנחנו רוצים לחזק, איזה צבע אנחנו רוצים להעשיר. פה בתמונה יש לנו בעיקר שתי גברים שולטים, יש לנו את הקרם שממת הזה ויש לנו את האדום של הקיסאות, אוקיי? בואו ננסה ללכת עם המחשבה על האדום של הכיסאות ונראה מה אנחנו יכולים לעשות. לוקח את השדו, מוסיף אותם לכיוון האדום, קודם כל אני מוסיף בדרך כלל לוקח את האדמה שבוחר לי את הצבע, הרבה הרבה ימינה כדי שאני בעצם אבחר את הגוון שבדיוק אני רוצה להשתמש בו. נגיד, והאדום קטמטם הזה הוא מה שאני אוהב, ואני לוקח את זה בחזרה, אפילו לחץ על Shift כדי שזה ייתקה לי שם, ומשחק את זה שאני בעצם אוהב שאני מקבל. עכשיו, אחרי שלקחנו את הצד הראשון ובדקנו מה אנחנו בעצם רוצים לחזק, מה שאני אוהב לעשות זה לנסות להוסיף קונטרסט, להוסיף ניגודיות לתמונה. אוקיי? Okay? אנחנו כבר יודעים מה זה ניגודיות, נכון? ניגודיות זה מה שבהיר יותר�בר, מה ששחור יותר שחור, אנחנו בעצם יוצאים ניגודיות בינ EX בין הדברים האלו. אז, חוץ מניגודיות של תיאורה, אנחנו יכולים ליצור ניגודיות של צבע. מה זה ניגודיות של צבע? זה בעצם אם אני עכשיו והוספתי subscribed, את האדום הזה, אני יכול ללכת בדיוק לצד המקביל אליו בעיגול, אוקיי? Okay? אם זה האדום, אז לצד המקביל האלו, הוא סיין כזה כחול. זה צבע... עכשיו... שימו לב שאני לא נוגע ב-Meat Tones, אני בדרך כלל משחק בעיקר עם ה-Shadows וה-Highlights. את ה-Meat Tones אני שומר לעצמי, למקרה שאני רוצה לתקן משהו או שאני רוצה להוסיף עוד משהו או שהצבע לא מספיק טוב לי, אוקיי? כמעט תמיד אני אישית, עוד הפעם אני אישית, משתמש ביקר ב-Shadows ו-Highlights בשביל להוסיף את הארטיסטיות של הצבע. אני אישית אף על ההוצאה הזאת בתמונה הזאת, שימו לב, לפני ואחרי. שימו לב כמה האדום שלנו עשיר, תראו כמה האדום שלנו עשיר ותראו בלי האדום, כמה התמונה קרגה היא מאוד עשירה באדום, אבל לא מאוזנת. אתם שמים לב לזה שהיא לא מאוזנת? ברגע שהוספתי לאזורים הבהירים שלי, בעצם את הירוק, אוקיי? אני בעצם מחזיר אותם בחזרה, בעיקר לכיוון של אני אתן להם את ההפך מהאדום שהם קיבלו. אוקיי? Okay, אני עוזר להזן אותם, אוקיי? Okay, זה קונספט מאוד חשוב שממש חשוב להשתוונענו, אוקיי? Okay? התמונה הזאתי צולמה בשוויץ, בהפנזל. אגב, אזור מטורף. <laughs> צולתי את זה עם הרחפן, אבל כשאנחנו היינו שם עוד פעם, אני מזכיר, זה כבר עם עריכה ראשונית, כן, עם עריכה די מתקדמת אפילו. זה הלפני, לגמרי לפני, זה האחרי, אוקיי? Okay? לפני, אחרי. הדשא שהיה שם היה ירוק באופן שפשוט ברח בא לך שם. באמת הירוק הזה היה כל כך חזק בצבע וכל כך פון נתתי פה נותתי פני הצהוב בדעתי, הוא היה כל כך ירוק שפשוט... ממש חשוב לי זה להעביר את זה בתמונה, אוקיי? אז עכשיו בואו נשכח רגע מכל האסטרטגיות שלמדנו עד עכשיו. מה שאנחנו רוצים לעשות זה להפוך את הדשא ליותר ירוק. אוקיי okay? אז מה שאני יולח לעשות זה קודם כל אני יולח לשדوز שלי כי למה השדوز הזה פה? כי רוב א דש שלי נמצה בשדו יולח השדوز ומוסיף תיפה ירורק אנחנו רוצים להחזיק את הגבון של היירוק אז אני כבר מוסיף ירורק ותירו כבר בנסיעה אחת זה יבדל כל הצאופ הזה הפח ליירורק ארבע יותר רך ארבע יותר מושך איזה יופי, אני אהף על זה. אבל אחרי שהוספנו פה בעצם ירוק וחיזגנו את הצבע שאנחנו רוצים, בשבילי השמיים קיבלו טיפה יותר מדי ירוק, אוקיי? אז אה, האינסטינקט הראשוני שלי אומר שאנחנו צריכים ללכת לצבע הנגדי, ואני אנסה טיפה להזל את הירוק שהוספתי, עם להוסיף את הצבע המנוגד לו באזור המנוגד לו. הוספתי ירוק בשדו, אז אני מוסיף סגול בהיי תראו, מדהים, בואו ננסה אפילו להשאיר עוד טיפה את כל התמונה בירוקים ולחזק טיפת הירוקים כי לדעתי הירוק הוא בעצם הכוכב של התמונה הזאת, כן, הכל פה מטורף והגבעות והבית וההר, הכל, אבל הירוק הוא המלך שימו לב, בלי הכלי, עם הכלי, בלי הכלי, עם הכלי. תראו איזה עושר של צבעים, איזה עומק, תראו את הירוק הזה, אף עליו, אף. זאת תמונה שאני מאוהב בה, <laughs> התמונה הזאת היא צולמה באגם בלאו-סי שבשוויץ. קודם כל, סתם שתדעו סיפור רקע מעניין, אתם רואים את האור שפוגע באופן יפה פה בעץ הכתום? אין פה ספציפי... יש פה קצת עלים שאתם רואים פחות מקבלים אור? תראו איזה הבדל כמה האור מבליט את הירוק שלהם, את הכתום שלהם, סליחה. שתדעו, אני חיכיתי פה חצי שעה, בשביל שהשמש תעלה מעל הערים ותצבע את הארץ, הזה בשביל התמונה הזאתי, והסירה היפהפייה הזאת שנמצאת פה. רגע, בלי לי טיפה, להעביר אותה טיפה, טיפה, טיפה, להעביר לרק את הצבע של עוד ציפה כיף פה עם הירוקים. כן, מעולה. אז, מה שאני רוצה לעשות בתמונה הזאתי זה... לחזק ולהעשיר את הצבעים של הסתיו בתמורה שלי אבל חשוב לי ממש הצבע של המים חשוב לי שהוא עמוק ועשיר כאן הוא קצת יותר יהיה רק רק מהכחלחל שראינו במציאות וזה מה שאני רוצה לגעת בו אז דבר ראשון אני הולך ומנסה את השיטה של בונירה, נראה הצבע ששולט פה בהיילייט זה הכתום בואו ננסה להוסיף טיפה וכתום כדי להאיר אותו טיפה. הופה, הופה, הופה. הופה, וואלה אני כבר אוהב את זה. תראו בו נראה לפני. אחרי תראו כמו מאשיר את הכתום בתמונות שלנו. אם זות, אם זות. וגם מאשיר לטיפה את אגם. אני הולך לאגם ואוסף לו טיפה כחול. אני הולך על הניצחג של הצבעים האלה כי אני רוצה לחזק את הצבע הזה שהוא באגם. תראו כמה זה מחזק את הצבע של אגם. סימו לד. בלי, אם, וואו. אממה, או, אממה אף כמו לא השתמשתי במילה הזאתי. אממה, אני מרגיש שזו טיפה לא מוזן לי עדיין. אני אנשיך לשחק עם שזה נרגיש יותר קרוב להיות מוזן. אוקיי, אני כבר אוהב זה יותר. שימו לב, אני אוסיף גם עם המיטום, קטנה של כתום. קטן, קטן. שימו איך הכתום יותר עשיר בתמונה שלי עכשיו, איך הוא יותר שולט, ולא רק שהוא יותר שולט, על האושר של הצבעים באגם. תראו איך האגם עכשיו יותר עשיר, אפילו אפשר לדעתי לתת לו עוד קטנה. וואו, אני אוהב את זה מאוד. עם זאת אני מרגיש שההיילייטס טיפה קטומים לי מדי. ואני מרוצה טבע לסדר את זה, סבבה, זהו, אני לפני, אחרי. לפני, אחרי. אני אוהב את זה, טיפה כחולים מידי. <laughs> <laughs> לפני, אחרי, טיל. <laughs> התמונה הזאת, אוהב אותה מאוד, צולמה כמובן אם אתם יכולים לנחש בפריז, זה שער הניצחון, זה מגדל האייפל. לדעתי, מה ששולט פה בתמונה, חוץ מהזהב, הקטמטם של כל האורות, זה הכחול המטורף שיוצא במגדל של האייפל. לכן, מה שאני רוצה לעשות זה טיפה להשאיר אותו, ועל ידי כך שאני אוסיף כחולים. נגיע אשר כחולים, כן. יפה, יפה. אני מבסוט מזה, אחלה כחולים. ואני רוצה, קודם כל אני אלך לראות מה נראה להוסיף קונטרסט בצד השני. כן, כן, כן, יותר ירוק קצת. מעולה, מעולה. מעולה. יפה, אף על זה, מצוין, מעולה. בואו נעבור לתמונה אז... אני לא יודע מה אתם יודעים, אני מאוד מאוד מאוד מאוד אוהב צלם חיי לילה ומסיבות, ואחד המקומות שהכי אוהבים עליי זה הארצ'י שבאשקלון. אז שימו לב התמונה הזאת, יש לה כבר עריכה של צבעים, ושיחקנו מאוד עם ה-JSL גם, ומאוד מאוד מאוד כיף. אבל אני רוצה לתת לתמונה הזאת טיפה יותר ויינגרנג'י וטיפה יותר סטייל של פילם כזה. טיפה יותר ירקרקות, שאני כן רוצה לאמץ לתמונה הזאתי אני אוסיף טיפה ירקרקות לשדווז שלי אני כבר אוהב את הלוק של זה האמת ואני אוסיף גם טיפה ירקרקות קטנה להיילייט שלי, אבל ירקרקות שיותר נוטה לכיוון עד צהבהבות אוקיי, בואו נראה לפני אחרי מצד שני אני כן אוהב את החלחלות הזאתי שיש פה בלפני בואו אני נוסע להוסיף גוון יותר קרוב לכחול, אוקיי, oh, אוקיי okay. okay, אני אוהב את זה אני אוהב זה אבל טיפה צריך לאזן לה את שלה אני אוהב את הווי בירקה כזה, אפילו טיפה עוד צד, ואני אפילו טיפה אכשיך את שלי ואני גם קצת אפתח אותם פה למעלה. אין מה לעשות, חברים, כשאנחנו מדברים על איזשהו לוק ספציבי שבא לנו, אנחנו בדרך כלל נשתמש בהרבה כלים, ולא רק כלי אחד כדי לפרפקט אותו ולעשות את תורך כתוב שאנחנו יכולים. אוקיי. Okay. שאני די אוהב זה, אני אוהב את העווי בירק הירק, הירוק העדין הזה שהכנסו כבר לתמונה שלנו, מעולה בשבילי. זאת תמונה שצרימאה בדרינג פוינט באשקלון של חבר מאוד יקר, שימו לב, מה אנחנו רוצים לעשות בתמונה הזאת. בוא נראה, הפעם אני אראה לכם שילוב שאני מאוד אוהב, זה להוסיף בדרך כלל לשדווז, זה משהו שאני אוהב בהרבה מתמונות של אנשים וצבע אור להוסיף לשדווז את הקטמטם ולהוסיף להיילייטס את הכחלחל, אוקיי? אני מאוד מאוהב את האווייב שמתקבל פה, זה סופר אני מאוד אוהב את הצבעים האלה ובכללי אם מתי שתקנו את הפריסטים שלי אתם תוכלו לראות גם שאני הרבה פעמים משתמש בשיטה הזאת של להוסיף טיפה משהו לשדוס ולהוסיף את הנגדי שלו בעצם להיילייטס. לפני אחרי, לפני אחרי. חברים אני סופר אשמח לראות איך אתם משתמשים בכלי הזה ומה תיצרו איתו ועם המידע הזה כאן. אתם סופר, אני באמת מבקש מכם שתשתפו בתמונות או באינסטגרם או בפייסבוק איפה שאתם רוצים, אני רק רוצה לראות מה אתם יוצרים עם הדבר הזה תודה רבה שנשארתם עד עכשיו לעוד סרטון שנוצר בהרבה הרבה אהבה אנחנו נתראה כאן בסרטון הבא ואם אהבתם את זה, תפיצו, מה?